اپنا چینل دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں تو کیا ایسے کیوں چل رہے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا ارے مجھے اور ضرورت نہیں ہے چلو اچھا جی ایک منٹ کو بتائے چلو بھائی جان سبسکرائبر چوری کرتے ہیں بائی بھائی یہ بات بتاؤں آپ لوگ ہم آج کے پاس ہم لوگ لڑیں گے نہیں جو لڑتے ہیں نا وہ گندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس نا ایک اسکیم آئی ہے ہم لوگ نا یوٹیوب چینل کھولیں گے اپنا اس میں سر کو پیسے ملیں گے پھر ففٹی ففٹی کر لیں گے ٹھیک ہے بھائی بائی ہاں جی دیکھ کل میں نے مجھے چھٹی دے دو یار Oh, بھائی بھائی, بھائی بھائی جن, نے میرا یوٹیوب چینل بنایا اور مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے آپ کو تو میری مدد کر دیں گے اس کے بارے میں مم. یوٹیوب مم چینل بنایا آؤ بیٹا تم نے دیکھو بیٹا سب سے پہلے ہمیں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے موبائل اور انٹرنیٹ کیونکہ ان کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں موبائل اور انٹرنیٹ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर और देने के लिए हाँ मुझे जरूरत होती है मेहनत बिल्कुल चाहिए और मेहनत कैसे मिलती है लगन से इसमें से नहीं समझो ना यकीन तुम्हारे इस छोटे से मज़ो में होगा तो ये नो बात अदा हो जाओ ऐ जनाब बात सुनी की जी बोले मुझे YouTube पे चैनल खोलना है अच्छा तुम्हें वीडियो बनानी है अच्छा फिर लाइक आए ना कमेंट आए ना शेयर आए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अच्छा सा व्लॉग बनाओ बिल्कुल फिर तुम्हें ऐसे लाइक आएंगे शेयर आएंगे कमेंट आएंगे फिर तुम देखना जाओ तुम मेरा तुम कामयाब हो तुम जाओ ठीक है जा रहे हो यार जनाब मैंने आपके कहने पे व्लॉग भी बनाया है मिला ना लाइक आ रहे ना कमेंट ना शेयर یہ ٹک ٹاک تھوڑی ہے نا کہاؤ گے ارے جناب کو اگلے پارٹ میں باتیں کو تو اور چار چینل کریں दूसरा चिपलैंग तीसरा मोहम्मद तलहा और चौथा मेरा तो को, ओ... इसका भी चैनल आ जाएगा जल्दी आएगी टाटा वाह